Пане Юрію, ну, по-перше, ви в Миколаїві сьогодні чому? Чи для чого? Та я не сьогодні, а в Миколаїві вже тижня два. Для того, для чого і всі люди в формі. Захищаємо рідну землю. Задача звільнити її до останнього матері. Подробиці як? Я думаю, що розголошувати, в якому є підрозділі, неправильно, але служимо разом з нашим батальйоном. Тут, в Миколаївщині, вже два тижні займаємо позиції для того, щоб відбойовати Херсон. Ну і побожайте ще, що ніколилося. Звичайно, сьогодні незвичайно великий день. Насправді ми живемо в часи абсолютно контрастні: зло і добро. Причем зло навіть не приховує своєї підлості, своєї жорстокості і а добро також проявляє свої найкращі риси, як оце було писано в Святому Письмі. І коли в Яросолімі сходить благодатний вогонь, то наша артилерія знищує зло своїм вогнем. Коли в П'ятницю пам'ятають розплитого Ісуса, то Україна пам'ятає пробучу Бучу і Маріуполь. Тому ми живемо в такі часи, коли Біблія стає живою і стає дороговказані. А сьогоднішній Великодній гімн. Христос воскрес, смертью смерть подолав, я, напевно, одним из, найбільш таких для будь-якого украинца в эти Христос воскрес, победа будет за нами. Как вас в этом контексте будет правильно представить? Військовослужбовець батальона территориальной обороны.